ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا صلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله سبحانه وتعالى الزوجين الذكر والأنثى لتنتشر المحبة وتزيد الألفة فيكون الرجل هو السند والقوة والأمان وتكون المرأة هي الأم والأخت والزوجة ومنبع الحنان فيكون كل منهما لباسا وسكناً للآخر ولكن يجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف قال ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف ومن المعاشرة بالمعروف الجماع وهو واجب عليه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش إذا لم يكن هناك عذر يمنعها فإن أبت فهي عاصية لله تعالى فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب عليها ان تطيعه اذا طلبها الى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، فمتى امتنعت عن اجابته الى الفراش كانت عاصية ناشزة، كما قال الله تعالى: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن لا يجوز للزوج أن يحمل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع فإذا كانت معذورة لمرض أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع قال الله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه وهو أعظم من إطعامها والزوجة إن كان يضرها الوطء فإنه لا يضرها استمتاع زوجها بغيره ويلزمها أن تمكنه من هذا الاستمتاع من نفسها وينبغي أن يعالج الزوجان هذه المسألة في جو من الألفة والمودة والصراحة وأن يعرف كل منهما ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات قال ابن حزم رحمه الله وفرض على الأمة والحرة ألا يمنع السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة وقال البهوتي رحمه الله وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها فإن كان الجماع عليه ضرر لها، فليس له الاستمتاع بها إذا لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، أما إذا كان يشغلها عن الفرائض ولم يضرها بالجماع، فله الاستمتاع بها، فيجب على الزوج مراعاة الأعراف السليمة والأذواق الكريمة في إتيان أهله، وبعض الأزواج يحرص على قضاء شهوته، ويتعجل في ذلك غير مبال بحال زوجته، ولا مراع لحقها في الاستمتاع، فتنفر منه ويصير هما لها وعبئًا عليها ولهذا نقول احرص على إيجاد المودة والمحبة بينك وبين زوجتك وراعي حالها وتفهم مشاعرها وتجنب ما يضرها ويؤذيها ولا تنفرها منك والقصد القصد تبلغ إذا أردت عزيز المشاهد قصة معينة أتركها لنا في التعليقات وسنقوم بعملها قريبا بإذن الله تعالى